χοι καρποί, έν, το μέλον, duo, η καρδιά οποόρα, 3. το άπιον, τέσσαρα, το κεράσιον, πέντε, η μουζα, η μπανάνα, το περσικόν μέλον, το ροδάκινον, επτά, το σινικόν κίτρων. Το πορτοκάλιον, οκτώ, το χαμαϊκεράσιον, το χεμέρο το κέποκόμαρον. κόμαρον, εννέα, το μόρον του ιδάιου μπάτου, δέκα, το κοκκιμέλον, Χένδεκα. το κήτρον, δώδεκα, ε αμυγδάλεε, τριακαίδεκα. Το φράνκο σταφύλον. Το ριβέσιο. τεσσαρακαίδεκα, καίδεκα. σταφύλε, Ο πότρους. Πέντε καίδεκα. ράξ. Ε καίδεκα. Το κέρυον. Επτα Ο δάκτυλος φόινίκος. Ε βαλανός φόινίκος. Οκτο Το σύκον εν νέα το ανανάζιον, ο ανανάς, έικοζη, ο μελοπέπων